У такі картонні подарункові коробочки кладуть торти, пряники і тістечка. Для кожного святкового боксу є своя листівка і паперова турбинка. Дизайн усього розробляли Олена і Андрій Онопрієнки з Харкова. Це наші пакети.